اليوم ما كيمش اليوم ما زعما كنتوا في الاول اليوم الحمد لله دخلت سنه الكبار والولاد على اسنان الاطفال الله صافي الدراري اللي مشينا انا الحمد لله ما كانش شي شي, شي صراعه يعني من الناحيه ديال كنا مزيان الحمد لله اليوم <تضح> <تضح>